Resturnare de situație la ea sublinierei, exclus din PSD sublinierei, demis din funcție, viceprimarul Harabagiu a preluat atribuțiile primarului.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 Ieriului lui Mihai Chirica a declarat vineri ce a plecat cu o zi în urmă în concediu sublinierea, a dispus ca prerogativele sale să fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a afirmat ce nu subliniere tine nimic despre decizia prefectului privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Harabagiu, scrie Nisro. Eu sunt în concediu de joi după amiaz, iar atribuciile mele le-am predat viceprimarului Harabagiu, care până la întoarcerea mea trebuie să sub îi continue misiunea", a precizat primarul Mihai Chirica. Surse din cadrul prefecturii a sublinierei că ce Ordinul privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Gabriel Harabagiu este definitiv sublinierei executoriu sublinierei se aplică imediat, întrucât ordinul a ajuns la primrie. Acelea sublinierei surse au precizat ce, potrivit legii, concediul de orign al primarului poate fi întrerupt dacă situația o impune. Prefectul judecului a sublinierei, Marian Herbescu, a anuncat vineri ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier local decinut de Gabriel Harabagiu, viceprimar al a subliniereiului.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 Consilierii locali vor alege un nou viceprimar al Iasu socialdemocracii social democrații deținând majoritatea în Consiliul Local. Gabriel Harabagiu a declarat că va ataca în instant ordinul prefectului de sublinierei, sublinierei, susținând ce instituția prefectului a cezut într-o capcană.